سلام عليكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الغاليين معنا اليوم أسطورة تويوتا 2023 تويوتا لاندكروزر ربع رفرف في كامل 2023 وارد المركز التجاري للسيارات والمحركات الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وهينو بازرعه ما شاء الله اللون البرونزي طبعا معروف مواصفات بازرعه شد مصنع دون أي إضافات أو تغيير من الوكيل. محرك ستة سلندر أربعة ألف سي سي محرك بنزين يعطيك قوة حصانية مقدارها مئتين وثلاثين حصان والجير عادي معروف خمس سرعات أول شيء عندنا ونش كهربائي في الأمام طبعا يوجد معها ريموت هذا المفاتيح ثلاثة مفاتيح مصابيح سيارة الأساسية هالوجين كشافات الضباب أيضا هالوجين الصدام الامامي رمادي الشبك تمثال الاتيوتا على اغضاء المحرك الشكل الجانبي خطوط جانبية للأسف ما تغيرت رفارف جانبية بلون الرمادي هذا الخط مقاس الاضارات 255 على 70 والجند مقاس 16 الإشارات في الجانب كتابة تويوتا لاند كروزر فيبر أسفل الأبواب لون رمادي دواسة ألمنيوم مقابب كروم طبعا صفين مراتب ما شاء الله تبارك الله أسطورة تويوتا 2023 تلبيسة حماية للأسبير الخلفي تانكي البنزين ما شاء الله تبارك الله حجاب ربي حجاب المساحة الخلفية طبعا صفين مراتب مراتب مخمل زي ما تشوفون بطاقة مصروف سيارة ألفين وثلاثة وعشرين اللتر الواحد يمشيك معروف سبعة فاصلة سبعة بسم الله داخلية بلون بيج شكل الطبلون باب السواق عندنا تخشيب لون أسود نوافذ كهربائية رباية قفل مركزي تحكم بالمرايا الخارجية أول شيء دفلك الدركسون مكسوب الجلد عليها تخشيب فرميكا فتحات التكييف عليها فرميكا بلون أسود وأيضا فضي التخشيب على الطبلون منافذ USB اس للشحن المسجل عليها منفذ CD دي ومنفذ يو اس التكييف يدوي منع انزلاق الكونصول الوسطي طبعا رمانة الجير مكسوب الجلد وهذا الدبل ايضا مكسوب الجلد كتابة لاند كروزر في الكونسول الوسطي حملات الاكواب هاند بريك يدوي مساحة تخزين عوجود منافذ يو صوت البوري. السعر يالغاليين 42500 اه دولار. اه سير عليها ضمان ثلاثة سنوات أو مائة ألف كيلو من أي خلل مصنعي التصوير اليوم من وكالة تويوتا بزرعه اللافرع الرئيسي صنعاء شارع الستين الجنوبي. في الختام أتمنى منكم لايك للفيديو وإشتراك في القناة مع السلامة.